Патрульні поліцейські знову перевіряють швидкість руху автівок у Запоріжжі. Для цього використовують прилад трукам. Як повідомила старша інспекторка прес служби патрульної поліції області Катерина Шевченко, вчора виявили близько 30 порушників. Сьогодні, станом на 14:20, на них склали відповідні постанови. Лазерний прилад вимірювання швидкості називається він трукам. Працює він «В лазерному режимі. Лазер наводиться на автомобіль, який рухається, вимірюється швидкість даного автомобіля, фіксується, зупиняється автомобіль. Відповідається порушення, показується відеофіксація. Нагадаємо, що дозволена швидкість руху по місту це 50 кілометрів на годину. Люди, які порушують більше ніж на 20 і більше кілометрів, і це фіксує прилад рукам, патрульні притягають до адміністративної відповідальності. Відповідно, складають, виносять на місці постанову, виписують штраф, сума штрафу складає 340 гривень. Ви маєте право.